У філармонійному буфеті артисти готують пиріжки для українських воїнів та переселенців із тимчасово окупованих ворогом територій. Зі своїх осель принесли сюди електроплити і сковорідки. Борошно та інші продукти закуповують власним коштом та сказни філармонійного бюджету. Ситуації, спасіба їм за це, поэтому нас поддержують день, продуктами. Ми й тому чи раді і благодаримо їх за те, що вони не остаються в старе. Пиріжки виготовляють за старовинними бабусиними рецептами щодня по 500-600 штук, каже контролерка квитків Наталія Борисенко. Робимо пирижочки ми з капусточкою, з картопелькою яблучками, клюзивний філармонійний Монійний, старовинний рецепт. рецепт. І до війни не втрачала зв'язок із рідною філармонією, а зараз разом зі своєю другою родиною скрипалька-ветеран Ніна Крутько. У цей важкий час, звісно, я поруч зі своїми колегами. Працюємо із любов'ю і великою вдячністю нашим захисникам заради перемоги. В такому стані Україна в тяжкому, тому ми не можемо стояти осторонь. Нам треба згуртовуватися, допомагати один одному. Не стоять осторонь від того, що зараз відбувається в нас в країні. Пружочки наші жаряться на сковорідочках і дуже смачні, з картопелькою, з капустою, з яблочками. Їх треба чимось донести до наших бійців до цирку, де знаходяться люди, які приїхали до нас з різних міст, ми ще пакували в такі коробки. Бачите, у нас ще фірменний логотип, щоб знали, що це ми, філармонія, працюємо на перемогу. У нас багато творчих планів, і тому всі артисти Запорізької обласної філармонії готуються до концерту перемоги України над російськими окупантами. У виробничому цеху обласної філармонії працюють артисти симфонічного оркестру, козацького академічного ансамблю пісні і танцю «Запорожці» на чолі з заслуженим артистам України Сергієм Чорногором, артисти розмовного жанру, солісти, інструменталісти, звукорежисери, технічні працівники. Виготовляють державні прапори для армії, їх замовлено тисяча, а також готують стрічки для маскувальних сіток, які у подальшому передають волонтерам. «Бачите, колектив дуже цілеспрямований, згуртований, і ми допомагаємо, як можемо на сьогоднішній день. На жаль, коли працюють пушки, музи мовчать. Тому колектив, колектив займається зараз для того, для тим, щоб допомогти нашим воїнам на фронті». А після перемоги України артисти готуватимуть для земляків великий концерт, що триватиме не одну годину, а щонайменше одну добу, поділився планами із «Суспільним» Микола Петюк. Слава Україні! Героям слава! Новини на Суспільному. Запоріжжя.